Тобі вірненько присягнемо, о Україну, о любаненько, тобі вірненько присягнемо. За Україну, словнем завзяття, рушаймо братя всі бере. За Україну, словнем завзяття, рушаймо братя всі бере. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. За Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Ханебні плута, ми вже порвали. Вольний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 Задже за славу, за народ, за Україну, за її волю, за честь за славу, за народ.